نجلتك فالكتفي يا باب ضل بيدان عسى كل قصيدة فيك تبرم لك تحيا عسى الله يمهلني وشوفك رئيس أركان تقود السراء وأسخر لك بيوت القصيده الحماسيه، زهد نجمتك بالكتف يا ضابط البيده، عساك القصيده فيك تضرب لك تحيه، عسى الله يلهمني وشوفك رئيس أركان، تقود السماي بالجيوش السعوديه، ما بارك واهني من تخرجتك حيلان، وازف المشايخ صاد الولد للخيل ذكره وطريه وانا ابوك لو دار دار الزمان وشان نضد الرجال ونلحق الكيه بكيه ترى انا من حرش الا غشى جوها دخان كعب العدا يوما لقى ساعه الهيا سلام مرحبا بالجار والربع والضيفان نسوق <تصفيق> ليس ولكن الأقدم خبرة طويلة.